گند انی گلیرمنی گندم انی ع انیم انیلیا کار الی ع نظر کی آنکھ کا تارا نی اہل وفا کے دل کا سہارا لیا دم دم علی علی ہر دم الی یل دم دم علی دنیا میں سب سے عالی گرانے میں نور دنیا میں سب سے آلی گرانے کے نور ہو دنیا میں سب سے آلی کے نور ہو دنیا میں سب سے عالی نور دنیا میں سب سے آلی گھرانے کی نور ہو اس بات ہے نانی تمہارا علی علی اس وا ستے تمہارا علی سب بیتے بیتے علی گم سنی علی دم ہنی علی علی گنگم ہلی علی علی دم ہنی علی مت میں رقمت لیا مجھے نور میں رحمت لیا مجھے نے لیا مجھے آ نور میں نے لیا مجھے نور جو پکارا ملی کبھی جوڑ پکارا Ali Ali Dam Dam Ali Ali Ali ہریلی ر ہریلی ایک کے فو ایک سرو رار رگتا خ رات دن ایک فو ایک سرو رار رگتا خ رات دن ایک فو ایک سرو رار جب سے ہو ہے بید ہمارا علی علی جب سے ہو ہے بید ہمارا علی علی ہم سب انی علی دم دم فنی علی انی ہر دم فنی علی دم دم فنی علی علی ہر دم آزم mm, یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس آزم یے مغفیرت کی سند ہے ہمارے پاس کی سند ہے ہمارے سنج گئے ہمارے پاس ہم گئے علی کے اور ہمارا علی علی علی ہم گئے علی کے اور ہمارا علی علی علی علی علی علی in yeah. yeah. مد